رساله اخرى سيد سيد وزير الصحه ناشدنا قبل شهر الحال مزري تماما الحارثيه نار الحارثيه بها عصابات ومافيات وقلنا ونعيدها ارحموا الطبيب الشريف والطبيب النزيهه التي تريد ان تعالج الناس كشفيه الطبيب 40 و80 الف بالحارثيه يا حكومه تدرون لا تدرون يا حكومه تدرون بين صيدليه وصيدليه الفرق بال 200 و 300 400 الف اتقوا الله بنا اتقوا الله ونحن لا اقصد طبيب معين اكو طبيب يعالج الناس ب 5000 تقول له شلون يكفيك يقول له والله كفني الطبيب في المحافظات والله كشفيته بها رحمه كشفيه الطبيب هنا في بغداد تكسر الظهر يا مكتب مفتش العام في وزاره الصحه تدخل الله يرضى عنك سيد رئيس الوزراء تدخل الناس تموت والله يا ناس اللي الله معفي والله اكو ناس تقدي تقدي كشفيه الطبيب من ال من المراجعين والله جاي شايل تقارير يقول والله ما اقدر والله ما اقدر ادفع كشفيه الطبيب شكرا للطبيب في بغداد الذي قال يوم الاثنين والخميس كشفيه على روح والدي مجانا هناك هناك اماكن مضيئه هناك اماكن مشرقه، شكرا للطبيبه والصيدلانيه التي تخاف الله سبحانه وتعالى. ولكن يا سياده رئيس الوزراء نرجو منك ان تتدخل في هذا الموضوع. ناشدنا وزير الصحه، ناشدنا مكتب المفتش العام في وزاره الصحه الى الان خلال شهر مسكوننا ثياب اطباء دجالين يدعون بالطب وهذه خطوات بطيئه. هذول ناسكم، وذول شعبكم، وذول اهلكم، والغانم بيهم والله يرفع شانكم ارحموا الفقراء فان دعوه هؤلاء المظلوم دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ما تريدون رحمه الله ارحموا هؤلاء الناس لا تستخفون في عقول الناس لا تكونوا فراعنه يرحمكم الله لا تكونوا سياط على الفقراء